Arratsalde hon denoils, Karrikasko Tortzegatik, Eskerrikasko, eskerrikasko Katakrakko Lagunei an, Antolakuntzan Laguntzegatik eta Toki eder hortan egoteagatik. Eta Eskerrikasko gaurko so solasean e, arituko direnei. da daizia orkestukoko dizuet eta ondoren on pasatuko gara ja Bidio gintzara pixka bat. E, Nihon ondoan Zelain Nikolas, e, lege laria, eta, bueno, gaur egun ezaguna da batez ere, gure eskun nabillerako. E, Arantxa Sant Esteban, historialaria, eta feminista, eta Katalunia bizizan da ikasten denbora batean, e, zin, zinema puntuak, Eta e, Martin Arambolo, hoi momentu enten Katalunian bizi dena jau urte desente, eta bere espolitologo ba da eta hemen lehenago euskalaren okizun bere ibilbide politikoa eta guain bestelakoa. Baino irurak dira pertsona egokiak, e, ekskaba, katalunian kontuak, prozesua egoera eta bar, ondo ezagutzen dutelako, neurre ezberdinetan eta ikuspuntu ezberdinetatik, Baina eskatu zaiez bakarrik hortazitzeitea, baizeketak gogoetetitea hemen euskal herrian dugun egoerari buruz eta daukagun etorkizuna ari buruz Hori izango da gaurko zeregina. Eta... E, bestetik esan, bueno, norabidea berez blog txiki bada e, sortu zana duela urte tapiko. E, El Carlaneko emaitza da, e, erakunde berdinen arteko Elkarlanen Carlanen emaitza da, hor da euskazu erakundiak, berria. Amaika Telebista, Udal Biltza, Iparragua Fundazioa, e, Manu Robles Arange Fundazioa, Euskal Herriko Universiadeko Master bat, e, eta... Egeindegia. Egeindegia, hori, falta ezin zen eta blogaren zeregina da, e, ba, bueno, eh, gogoeta bultzatzea, ez? E, artikuluen bidez eta baita sortzen dana gai honen inguruan, betorkizunari dagokionez eta pixka bat buru jabeitza prozesuen inguruan sortzen dan e, e, iritziak edo elkarrisketa edo gauza interesantiak liburu, liburuak eta bar ko biltzea eta eh, eskura jartzea jendearen eskura jartzeaz. Hasiko gara le, lehenengo ko, eh, zati txiki batean bideo batekin, bideoa da hiru eh, katalanen agotsa entzutekoukera emango diguna, hain zuzen ere eskatu dioguna gomendio batzuk, ez? E, ze esango zenio zenieke zure lagun uzkaldunei kontutan hartzeko, horako independentzia prozesu bat abiatu nahi izan eskero, do sartu nahi izan eskero, ez? Eta galdera hori erantzunez, ba, egin dute bo, ekarpen txiki bat laburra da, eta irurak jarraian ikusiko ditugu. Horrikuziko dugu, Luis Jack, eh, momentu enten Junts Pelsiko eh, parlamentaria da, e, Irene Martín Abeian, Asamblea Nazionaleko eh, kidea, eta David Fernandez, eh, KUPEko eh, kidea, naiko zaguna eh, gure artean. A mí me parece que quizá el patrimonio el patrimonio más interesante de, de, de lo que estamos viviendo en Cataluña es de que la iniciativa política no viene de las vanguardias que normalmente los procesos históricos han representado, han iniciado movimientos de ese tipo, sino que toda la fuerza, toda la potencia viene de la calle. Viene de la calle de una manera muy curiosa porque todo empezó después de, de cuando el Tribunal Constitucional recortó, aniquiló, lo que sea, el estatuto. Nos encontramos un millón de personas en la calle mirándonos a la cara, a los ojos y preguntándonos a partir de aquel momento de qué servía todo. ¿no? Nos miramos a los ojos y me parece que aquel día empezó una cosa muy rara y es que la iniciativa se gestó en la calle. Tuvimos más suerte de saber organizar, cosas que en ese país no es en absoluto raro, grandes eh, organizaciones. Algunas eh, ya existían como Omnium, otras se crearon. ...como la Asamblea Nacional Catalana. Y a partir de ahí se puede decir que el gran protagonismo... ...yo diría que... ...no diré el único, pero sí el gran protagonismo de todo el proceso... ...está en la gente, en la calle. Esto yo creo que lo hace bastante único como proceso. Y es un aprendizaje bastante difícil... ...donde... El papel de, de la NC de la Asamblea Nacional, de gente que venía del asociacionismo, del activismo, han tenido un papel importante, estoy pensando en Muriel Casals, en Carmo uh, Furcadé, en otra gente, que desde su situación de sociedad civil han sabido ponerse al frente, y al mismo tiempo han tenido la capacidad de entender que a pesar de todo la clase política tenía que jugar un papel muy importante y eso ha hecho que confluyese tanto es la calle con las organizaciones cívicas políticas que ya estaban funcionando hay Un momento importante que es cuando eh, el secretario general, el presidente de Convergencia, que es el presidente más, entiende que se ha de poner también él y la unidad eh, a favor de esa gran corriente Y, bueno, y en estas estamos y hoy estamos aquí con una mayoría absoluta en el parlamento de independentistas y un gobierno independentista muy muy determinado en sus opciones por lo tanto con todos los problemas que, que tiene que un estado esté a la contra permanentemente es la vez Que como país tenemos los utensilios más fuertes que nunca hemos tenido. o sea Este país nunca ha luchado por su identidad y por su liberación nacional. Con un parlamento independentista y un gobierno y una calle movilizada. Un momento curioso y no sé si se ha de aprender. Yo me gustaría como siempre <risa> tener más tiempo para aprender yo. no Pero... Pero en todo caso yo creo que este, este, este es el gran patrimonio de este movimiento y que lo hace excepcional y que por eso es tan fuerte, que a pesar de los embates hay esta especie de fuelle que consiste en la voluntad unada de 2 millones de personas que aguantan, aguantan y van avanzando. En el proceso hay momentos de, de gran euforia y después de decaimiento, porque los tiempos políticos y los tiempos sociales son distintos y eso provoca desajustes importantes. ¿no? Grandes entusiasmos, grandes decepciones. Pero como que aquí somos monserratinos, Que Montserrat quiere decir la montaña de la sierra, debe querer decir que nuestro proceso también tiene forma de sierra y vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero para animarse uno puede observar que las puntas de la sierra cada vez son más altas. Y eso con todo lo que se ha pasado y con todo el aparato del estado en contra no deja de ser un síntoma magnífico de futuro. Yo creo que el cambio de mentalidad que se produjo aquí en Cataluña fue ese, fue el de dejar de, de mirar qué pasaba fuera y empezar a mirar qué es lo que pasaba dentro. Hay, bueno, a ver, hay múltiples explicaciones, o sea, han pasado, bueno, han pasado durante estos años han pasado muchas cosas. El movimiento de consultas populares aquí en Cataluña fue muy importante y después de este movimiento de consultas hubo como un parón y después de este nació la, la Asamblea Nacional Catalana. Y la Asamblea Nacional Catalana lo que se dio cuenta fue que era la sociedad civil la que tenía que eh, tirar para adelante. Era la sociedad civil la que tenía que llevar la iniciativa y que si la sociedad civil se unía serían los políticos los que al final también eh, terminarían unidos y tirando para adelante el proceso. Nosotros en 2012, si os acordáis, hicimos una gran manifestación y en 2013 hicimos lo que se vino a denominar la Vía Catalana. La Vía Catalana eh, quería ser un camino, un camino que recorría 400 kilómetros de, de norte a sur eh, del Principado de Cataluña eh, y estos 400 kilómetros eran un camino, la vía era un camino, pero también era el camino, cuando hablábamos de Vía Catalana de lo que se denominaba Catalan Way eh, queríamos decir la manera catalana de llegar a la independencia y por tanto es la que nos sirve a nosotros, la que sirve a Cataluña y El concepto, la idea es que eh, cada pueblo, cada país tiene que encontrar su vía, tiene que encontrar su camino. Eh, no existe una receta mágica. Aquí encontramos que la sociedad civil eh, unida, que a través de, de la unidad de acción, que a través de que cada pueblo a eh, generase eh, su asamblea local y que llegase a, bueno a, al mayor número de conciudadanos, era una buena vía, era una vía que aquí en Cataluña nos servía. Entonces... Cada, entendemos que cada país que cada pueblo tiene que encontrar aquella vía que le sea más útil que le sirva más la eh... Cosas que nos han servido pues eh, a la hora tanto de realizar las movilizaciones masivas, movilizaciones que hemos intentado que fueran siempre muy inclusivas, que, que tuvieran este punto festivo a la par que reivindicativo. Eh, pues yo creo que hay como tres tres elementos clave. Eh, el primero es la organización, es necesaria una cierta eh, organización, eh, no las cosas no, no salen porque sí. El segundo, aunque parezca contradictorio, es la improvisación tienes que tener capacidad de ser flexible tienes que tener esa capacidad de adaptarte al momento y el tercero sobre todo es la confianza confiar en las personas cuando hablamos de la sociedad civil organizada estamos hablando de la gente de las personas cuando tú hablas con alguien de tú a tú cuando hablas Claramente, sin tapujos, siendo sincero generas confianza y esa confianza en las personas que se produce eh, desde los pueblos, en las asambleas, se produce también cuando hablas con gente de partidos políticos, ¿por qué? recordemos son personas, eh, cuando generas estos vínculos de confianza es cuando eres capaz de crear, es cuando eres capaz de avanzar, es cuando eres capaz de, de dialogar, de razonar, de tejer complicidades y de avanzar a, hacia este objetivo común eh, viendo, por eso tenemos esa ilusión, que es posible y que es un objetivo común cuya prioridad o una de cuyas prioridades es eh, sobre todo conseguir un estado que sea mejor para las personas por eso hablamos de radicalidad democrática y hablamos de justicia social porque creemos que eh, hemos sido las personas las que hemos empezado eh, este movimiento no nos cansaremos no nos pararemos y cada pueblo puede eh, conseguir, si su objetivo es la independencia, puede conseguir eh, eh, eh, tener un estado propio, puede conseguir el reconocimiento internacional, primero, primordialmente, a través de que las personas, la comunidad que forma parte, eh, las personas que forman parte de esta comunidad, que lo quieran, que tengan la voluntad de convertirse en un estado. La clave ha sido la activación popular y la movilización eh, social en un ciclo de crisis, de una crisis muy múltiple también, no solo política, no solo socioeconómica, no solo institucional, no solo de fin de régimen, pero que la clave la tiene eh, la gente y que la auténtica garantía, que la única estructura de Estado de la que disponemos realmente es, es la gente y su compromiso, que esto es un camino que es, eh, que es largo y que vendrán eh, muchas, muchas curvas, pero que la experiencia de estos últimos, eh, yo creo que seis años, ¿no?, Eh, larvados en eh, muchos años anteriores de, ¿no? de, de, de esperanzas eh, frustradas pues habré una vía singular en el sur de Europa y en medio de esa crisis eh, brutal en la Unión Europea pero donde el factor diferencial ha sido precisamente eso, ¿no? Que se han llenado las calles, que se han hecho 555 consultas y que ha sido el compromiso, la determinación y el coraje de la gente la que nos ha puesto en este escenario. En este partido, vamos a decirlo así, que estamos eh, jugando en un terreno hostil con muchísimas eh, dificultades las que hemos tenido y las que y las que vendrán, pero sabiendo que eso pues que ya llegaremos, si nos preguntáis cómo y cuándo todavía está, ¿no? Eh, por vislumbrar y por y Y por, y, por, y por aclarar, pero que la clave ha sido eso, una movilización eh, social sin precedentes, sin precedentes en medio de la mayor crisis democrática, que eh, vive ese régimen llamado llamado transición y que un país se hace entre todas y entre todos y sin exclusiones ¿no? y que hace falta todavía mucha gente más hoy estamos eso pues nos quedamos a 80.000 votos de, de ganar así en las, en las refrendarias del 27 de septiembre y en la próxima eh, más y mejor esto es una maratón por etapas y también eh, conciencia de pluralidad y de complejidad este proceso es cualquier cosa menos menos sencillo y binario en, la, en el reclamo de la, del soberanismo de la independencia hay multiplicidad de, ¿no? de sensibilidades sociales económicas eh, y políticas ¿no? pero esa esa pluralidad y esa complejidad es la que le da una fuerza que esperemos que sea irreversible al, al proceso. Y la otra también que es una elección eh, conjunta y que puede ser un espejo combinado vasco-catalán es el inmovilismo del no del Estado y el inmovilismo del búnker eh, y la experiencia catalana es esa, ¿no? que contra aquella, eh, lo que fue una consigna de régimen durante 30 años en el conflicto vasco, que era que en ausencia de violencias políticas en plural, eh, todo proyecto político era materializable, se ha revelado como auténtica falsedad y una auténtica mentira, ¿no? y por tanto seguramente la vía vasco-catalana En, en parámetros diferentes es la de la unilateralidad y la de buscar el propio camino sin esperar eh, a Godot es decir, sin esperar que en Madrid haya en David Cameron o que el Estado español repentinamente eh, se convierta en la cultura parlamentaria británica, vamos a decirlo así. Por lo tanto, mmm, tenemos eso en común también, ¿no? un mismo Estado que hunde sus raíces en, en Torquemada y que muy difícilmente va a reconocer el derecho a decidir eh, del pueblo catalano del pueblo vasco porque eso es tanto no eh, eh, como reconocer la posibilidad de independencia y eso es tanto como... Un... Como reconocer que la unidad de españa deja de ser un principio sagrado de teatro inquisidor ¿no? eh, en el siglo en el siglo 21 por tanto también trabajamos sobre la incerteza pero entre el inmovilismo y la incerteza escogemos pues, ¿no? trabajar sobre la incertidumbre porque lo otro es que no pase nunca nada ¿no? y nada cambia nunca si nada cambiar nunca vamos a decirlo así eh irurek e, utzi diguten bueno, ne e, ez da hits e, batean simpli simplifikatzen baina badago puntua mancomun bat eta bueno, hori izango da norbaiteko solasaldirako hobia puntua, ez? Miraiek aipatzen dute eh izan dela eh sea, kalea, jendea, eh, mobilizazioa, eh, herri eh, bat mobilizatuta. Orduan horrek eramaten gaitu lehenko puntura, bizka bat zein diren eh, prozesu baterako baldintzak, eh? Ze dira funtziesko baldintzak, ez dakit zein edo berrezkoak edo dena lakoa, eh? Eta Hortan txartu baino lehenago pixka bat erakuttzen eun e, irudi bat mapa batz orrattzean daukaguna da azkenenko hautkunde Espainiako hauteskundetako udale udal zein den oin ikusten dugu koloretan zein den indar irabazlea koloren arabera. ez Bizka bat, ikusteko herri e, bakoitzean zein izan den lehen indarra baino badago oain jarri dugu beste botoi bat, ikusteko beste gauza bat. Da hor ikusten dugu, e, erabakitzeko eskubien alde dauden indarren batuketa. O, o, oien indarra, ja, erabakitzeko eskubien aldeko jarreraren indarra nola banatzen den E, ego euskal herrian herri zerri Intensia edo mapabada, eta urbana horrik ikusten da e, kolore batetik aurrera, uneko berroga eta matetik aurrera, eta hortik bera, bizka bat, intensia gutxiago daukaten. Ez burgein, zate bateako, kol, kolore hortan, uneko iruro gehiago Eh, erabatxeko eskuinen alde legoke eh, erabatxeko eskuinen alde dauden indarren aldeeko botoa emandulako ez eh, pixka bat or, or, orako zerbait da. Hau da noleteko mapa bat ikusteko ze onarri, ze balditza eh, soziokulturala, soziopolitikoak dauden de Euskal Herrian. Iparal, Ipar Euskal Herrikoa idago kionez, pues, ez dago ordaturik, Ez, ez da aurten egon hautezkundarik eta zailagoa da ere beste zera bat, e, pixka bat. E, e, Aldarrak eta hori alderdiekin egitea zailagoa da. E, laster aurrak itaratuko da ikerketa bat Euskal Estatuaren inguruko jarrera estertzen duna eta hor e, zehazki eginda inkesta Ipar Euskal Herrian eta hor datu interesantiak agertuko dira eta Jarrera hori erabatzeko eskubideraldeko jarrera hori uneko ber gora agurtuko da Ipar Eskola herrian ere bai ez. Oro har. Utzi utzi utartzeu gara. Vuelta tuta pizka baldintzei dagokionez eh Zer dauka eh, Euskal Herrian, ez? Nolako sostengo soziala dago, nolako mobilizazio dago sin dan eh, eh Martín, animatu goza. Eh. Eh. Usina, esan dute, azken filan herri boron hori da, or, gabez dago zer. Eta, Kataluniak zerbait erakusten badin badu, em, hola, analizi simple baten da, em, posible dala alderreak bugitzea herriak nahi baldin badu. Galdera izan behar du beste baten ustez. Nik ustez, denek denak gaudi dago sortan, Kataluniak zertu gain begirea batekin ikusten da, gakoa herri boron izan dela. <coughs> Ez da izan alderriak, ez da, ez da izan bide, <coughs> bide parlamentari edo instituizionala baizik eta herriaren borondatea. Kuestioan eustez da, zerrein da ondo, hainbeste aldatzeko herri borondatea Katalunian. Hau da, horren e, dala, 2000 amarrean, uneko hogeian kokatzen zan gutxe obera independentismoa, azkeneko inkeztaren arabera, e, baitezkoak esaten du uneko berroita seia. Azkeneko datuak e, Kataluniako e, ikerketa zentroak publikoek indako azken e, datuena bere 2046a esaten du e, gaur egun baieskoa zuzenen independentziari. Ez danaikoa, da nahikoa, Ferrandezek oso ondo esan du, ez anaikoa hori ez 두고 perspektiban galdu behar prozesua ez da bukatu. Baieskoaren alde gaudenen gaudenenontzat prozesua ez da bukatuta prozesua zaila dago. Ze jende asko konbentzitu behar da goreindik. Eta konbentzi garriak diran personak geroz eta murritzagoak dira. Zintzortan, esan nahi honezkero jende asko mobilizatu da, eta asteko aukera, hau da, konbentzitzeko aukera ez da haina hundia ere. Bada goreindik, baina ez da haina hundia ere, eta zintzortan bada gola nagiteko. E, datu edo, hau da, Katalunian bada goreindik, pentsamendu bat, Espainiako federazioan eta Espainiako republikanismoan, Espainiako republikan, esperantza daukena. Em, Podemos en inguruan bozkatzen duten neuneko berrogeita esperantza du Espainiaren reforman. Zilegi da hori pentsatzea, baina beste askok ikusi dute hori izdala esperantza aukiteko bide bat edo zagoela hortan esperantza auki berrik. Baina Podemos bozkatzen duten en personen neuneko berrogeita hori sinisten du. Hor dago hazteko aukera bat eta hor dago e, baieskoa eramandazak ezun jendea baieskoa independentziari ez erabakitzeko eskubidari hori Katalonia oso superatuta dago zaren superatuta hori 1985tik baino hau ikusten du gustu da gero hori transformatu behar da bai independentzia bai bozka batean eta zaintzu hortan hor badago horbagoze zer egiteko Gero izango dugu aukera jarretzeko, baino, insistitzen dut, e, ninauk ere gero erantzun godet, edo negreturio gotako godet, baino, asumituta borondatean dela garantzitsua, kosteoana, zer egin da ondo Katalunean, eta bera zer egin da gaizki Euskal Herrin, egon zerrez daren egin Euskal Herrin, eguneko geian, baino gehiago gazteko independentsia egin kontzientzia. Segi urteko ur, e, denbora margen batean. Abirearen txak, bai. Bai, entzuten da? Baiz. Bueno, ni pixkat eh, Martinek esan duenarekin arilkatu naian edo. Egia da, bueno, nik ingot gehiago nire ustez Euskal Herrian zein den unionetan zakitarra deografia, do bintzat ni buruan dituan gauza elementu batzuk, ez? eta nik uste dut, e, igualzuk esaten zenuen horrekin hori Euskal Herriak harri alegia behar dira gehiengoak independentsia eskuratzeko, Ni asotan pentsatzen dut e, nola egin independentsiaen aldeko sostengu hori handitzeko, ez? Zuk pixkat esan duzu e, ezinezkoa dela, edo bueno, oso murritza dela hori handitzeko aukera, eta nik pixkat idei hori hartuta, ekarriko gute euskal herrira horren inguruko irakurketa bat. Nere ustez em, independentzia independentzia prozesu bat oinarritzen da jendearen borondatean, jende askoren borondatean, eta, bueno, prozesu hori bururaino eramateko jende askoren borondatean, ez? E, borondate hori artikulatzeko moduak da, hori, bilat, hori artikulatzeko moduak bilatzea da kontua ez. Orduan, e, pixkat egingo dut oso labur, oso labur, espero dut estralurtar bat ez ematea. <laughs> baina oso labur egingo dut nere ustez Euskal Herrian zeren arabera artikulatu den independentzia gogo hori orain narte ez. Nik uste dut hori, e, E, pixkate unaia paulazaren azkeneko liburu oinarri hartuta, konpartitzen ditut bertan esaten diren gauza asko, eta berak esaten du, e, asira batean Sabinoaranaren ondoren, Sabinoaranak nolabait zuen nazionalismo modernoa, eta bertan nazionalista berriak sortzeko e, planteatzen zuen ardatzazen arrazarena. Badagoa arraza bat, Euskaldun, Euskaldun dena purutasuna arraza horretan dago, eta eta barez. E, ez da kasualiadea izan ere, garaiko nazionalismo askok arrazarekin egiten zutelako identifikazio hori. E, bigarren mundu gerran nazismoaren eraginez arrazaren faktorea nola baita difuminatu egin zen, eta horrean abertzaletasunek, nazionalismuek bilatu zituzten beste modu berri batzuk artikulatzeko gehiengoak. Eta beraien e, arrazoibideak bideak edo ba, justifikatzeko, ez? E, hor, e, nik ustutuzkala herrian, unek klabea da Federico Krugitz, eta ez dakit ondo esaten duan izena, no? osak esan Federico, eta <laughs> bai, horregatik, eta horren pixkat berak idatzi zuenean ean Baskonia, hor zen egiten, bueno, abertzaletasuna, lotzen komunismoarekin, ezkerreko ikuspegi batekin. Eta horrek, esan dezakegu, bere maitzak ere izan zituela, izan ere gaur egun independentismoa Euskal Herrian, Katalunian ez bezela, esan dezakegu, neurria hundi batean, badela ezkerrekoa, ez? Badela ezkerrekoa edo eraldaketaren aldeko ikuspegi batekin lotzen dena, ez? E, nire ustez horrek erakusten du independentziaren ardatzak ahunditzeko alegia zuk esaten zenuen kezka horretatik tiraka nola hunditu independentziaren aldeko indarrak nere ustez horrek adierazten du ardatzak mugitu daitezkela eta ardatz berriak gehiltu halsaizkiola independentzia e, borondate horri ez eta nere ustez e, gaur egun hemen euskalherrian asuntoa litzateke independentzia lotzea ez horren ber e, e, Ez, arrazarekin, e, hori argi dago, e, eta eskerreko ikuspegi batekin, baizik eta demokraziarekin. Nere ustez e, independentista berriak, prozes, gehiengo berriak artikulatzeko, independentzaren artiku, alde e, artikulatzeko, ardatz berria izan behar du demokraziarena, ez? E, demokrazia, nola, e, demokrazia, Erabakiak hemen hartu alizateko, alegia erabakitzezku eskubidea gauzat, gauzatu alizateko, baina demokrazia e, eremu guztietara eraman alizateko. Independentziak izan behar du demokrazia erradikalki aplikatu alizateko bide bat. E, zertarako demokrazia pikatu alizateko nero ustez hiru eremu nagusi. E, demo, proiektu demokratiko batek bukatu behar duelako harreman e, botere sistema batekin, eta hori demokrazia gikaritzea da. E, horrek irutzen zen gehiatu aldituela personak proiektu independentistara, e, pentsatzea ari direla proiektu baten alde non demokrazia erradikalki e, defendatuko den, eta demokrazia horretatik e, neurri batean defendatuko den, ba, botere harremanen berregituratze bat edo eh birmoldaketa bat eh sistema patriarkalari aurregiteko, justizia ekonomikoa eta soziala eskuratua lizateko eta nire ustez eh naturarekiko daukagun harremana aldatzeko. Hori da nire ustez gaur egun independentzia zabaltzeko, eremu hori zabaltzeko, ba ireki behardugun ardatz berria eta uste dut ere Katalunian bide honetatik e, abiatuta iruitzen zaite ere horrekin ba ireki litekeela, ez? Bueno, zelai eta mobilizaziori buruz tingo duzu zu, oen arte ez dugu zerentzun, igual bai, ez? Eh? Bueno, arratz alde hon. Eh, nik abiatu nahi konuke eh, buru jabetza prozesuaren gogo orokor batekin ez? Eh? E, apur bat arantzak ere aipatu egin duen moduan, ez? E, edo, eragak eskubidea, suposatzen du, estatu saldaketa bat. Eta estatu saldaketa bat egiten dugu, ez ba, e, demokrazia doainarrituta, buru jabetsa prozesu demokratiko bat planteatzen ari baldin bagara, es, e, demokrazia gehiago e, nahi dugulako da. Eta, eta Euskal Herrian eh egin galdera bat. Eh ba dago masa kritiko nahikoa e, demokrazia gehiago den inguruan. Baya, egiten baldin badugu apur bat asterketa bat eh peiok ere ekarri duen mapa horretan erabakitzeko eskubideen aldeko mapa horretan ikusten dugu demokrazia gehiagoren alde gizartearen gehiengo oso zabal bat dagoela. Beraz esan dezakegu, bueno, baldintzak, borondate, eskalerrian, borondate bat aldaketa bat egiteko badagola. Eta nortzuk osatzen dute multzo handi hori, ba, dudari gabe, ba, independentzia estatu propio bat nahi dugunok, ez? baina horrez gain, badagoain bat jende, Martinekera aipatu du, e, demokrazia gehiago nahi duela estatuan, eta aldaketa nahi duela. Eta beste batzuk, E, bueno, ba, politika e, sozialekin eta justizia sosialekin aldaketa lekin ez daudelako konforme, ba, demokrazia gehiago nahi dutela ez. Beraz, e, ikusten da prozesu demokratiko bat egiteko euskal herrian, e, masa kritiko nahikoa badaukagula. Ten ikustut hori e, oso importantea da eta e, oinarri zabal batekin abiatseko e, baldintzak badau dela eta sortuta daudela. Eta gainera, ikasi gukikazi ikastenari gara, eta ikasten ari gara asko gainera, eta eskoziatik, eta kebeketik, eta ze prozesu, buru jabetza, prozesuak ez dira bakarretu eskal herrian ematen. Baizik eta ikusten ari gara, ba, Europan eta ba, ematen ari direla ere. Eta zertan oina harritu eta dago, ba, batetik, prozesu, prozesu, prozesuaren kontzeptuan, hau da, bide bat da, eta e, irenek ere aipatzen zuen. Ez? Ba, ze importantea dan, e, bueno, nekatzea, atzea, hartzea, e, ba bere konplexu tasun osoan, e, eta gero igualauk ere kiko dugu, ez? baina prozesu horrek zen olako esau izan behar dituen, ez? arrakastatzoa izateko. ez, e, Inkluiente izan behar duela, e, anistazunak udeatzen jakin behar duela, e, emate dituen urratz guztiak gero eta zendoago in behar dutela. Bueno, Badaude horrein bat e, irakaspen, ez, ba, e, ikasteko modukoak. Eta oinarritu egiten da zilegitasunean, egitasunean. Osa da herritarren borondatean. Eta e, horregatik egiten du prozesu horretan, burutu jabetza prozesuetan herritarrak gara protagonista nagusiak. Zeguk egiten dugu prozesuaren urrats bakoitzaren zile egitasunagu gara berme nagusiak. David Fernandezek oso argi esaten du, ez? Herritarra da berme honena, e, bera da estatu egitura honena eta horretara noa mentalidade aldaketabat behar dugula. Euskal Herrian peio galdetzen zuen zer da ez duena funtsionatu, ez? Zer da funtzionatu bat guk denok, pentsatu dugu e, goitik bera etorriko zala guguna iduguna, genuen estatus politikoa, ez? Bakoitzak baburuan zeukana. Pentsatzen genuen alderdi politikoak nahiko indarri zango zutela bera bakarrik edo autogobernu erakundeak, edo gobernuek, edo erakundeek, edo Eta, eta kataluniatik etorri zaigun irakaspen oso indartsua eta eskoziatik etorri zaiguna da goitik bera e, ez da letorriko. Ekimena herrien egon behar duela. Eta mentalidade hori nikorendik oso sartuta ikusten dute inbeste jendearen gan. Zandizke, politikari daukate errua eta, eta ez dute egiten. Eta, ba, izango da, baina, baina akaso ez dutelako nahikoa presioa sentitzen, Akaso herri tarrok ere oraindik zain gaudelako, Orduan, hor badaukagu zerpentsatu ez, nire ustez. Eta mobilizazioen inguruan, akaso, e, aztearren. E, mobilizazioak, e, bueno, e, protesta eskubidearen adirazpenak izan behar dute. Eta horretan, gaur egun, demokrazia krizia intzakon, e, honetan, bizi dugun honetan, ematen du protesta ba, gauza txarra dela edo gauza gaiztoa dela ez. Ba, tokatzen zaigunak irakurtzea e, europako auzitegiko ba, epaile epaiek esaten dutena eta ie esateko freskoa aire freskoa izaten da ze batzutan eh e, irakurtzen dituzu ba ba politika estatuan edo legeak eta eta ematen du beti protesta gauza txarra dela ez greba txarra da e, Eta hor nikuztu berreskuratu behar dugu e, demokrazia radikalaren kontzeptua. Ez eta hain e, zuzen ere e, Europako auzitegi, Europako giza eskubideen auzitegian esarritago doktrina bat esaten duena protesta eskubidea dela oinarri oinarrizkoa demokrazian. Eta gauzatzen dela, lau eskubi gutxinez, lau oinarrizko eskubidetan, adiraspen askatasuna, e, biltzeko, bak, modu baketsuan biltzeko eskubidea. Elkartzeko eskubidea, informazio, e, informazio zuzena jasotzeko eskubidean, e, greba eskubidean zensura esteko debekuan, eta eskubidoi guztiak bai Espainiako konstituigan eta bai e, Frantziako konstituzion aitorrtuta daude. Eta Estatuek mugatu hitzakete bai mugatu hitzakete, ez dielako ez dagolako eskubidea absoluturik, baina muga handiak dakate hoiek e, mugatzeko. Eta edo zer gauza ezin dute egin. Zer bestela, Europak horrek esaten duen moduan, demokrazia bera kolokan jartzen da. Tardona hor sortzen da, tensio interesgarri bat. Eta guk mobilizazioetan ere, ba, e, erabilial duguna. Erabilian izan duguna gut, mobilizazioekin transmititu beharko genukeen mezua dalako, demokrazia ari garela er, er, erabiltzen. Eta e, gure eskubadok dauka e, esperientzia positibo bat eta autokritika bat egitea bebai, yes? Tokatzen zaigu. Eta mobilizazio positibo bezala, bueno, uste dugu eh ba batezbe gisakatearekin lortu genuen transmititzea, e, Euskal Herri soriontsu batean bizi nahi dugu, beste Euskal Herri batean bizi nahi dugu eta egin genuen ereduarekin, ba egin genuen jai e, jai giroan, parte hartzailea etara protagonista ez genituen gauzak goitik bera egin, baizik eta ereduak sortu eta herritarrak egiten zituen ereduak beraek malgutasun guztias egokitu, ardurak sustatu genituen, gizakatearekin asmatu genuen. Eta ari ginen sortu nahi dugun, Euskal Herria, nolabait mobilizazio hien bitartez transmititzen. Eta nik gustutor, bueno, ba, jarraitzeko bide bat badagula. Aldiz eh urrengo urtean saiatu ginen eh bueno, ba, betetzen e, ba, kirol e, estadioak eta, ez, taus handiak egin egin dituen eta hor e, ba, bueno, ba, jendea askoz pasiboagoa izan zen, eta ekitaldia bera eta, pro, ez genuen lortu transmititzea eh gure esku ba, sortutako e, ba heredu hori, ez? Ta bueno, ba, denetik ikasi behar da, eta horregaitik e, orain e planteatzen ditugun mobilizazioak e, ba, bai gero aukera izango du acaso hitz egiteko ba herri eta ba, bide horretik eh sakondu nahi dugu. Honei bai zure Piskat, osatu diskursoa, osatu, baina nik e, pasatu gabe fasea hau da itzitenari gara yeah. prozesu baterako baldintzak ote dauden edo ez dauden, nik aipatuko nuke beste elementu batzuk eta Katalunian eman direnak, nolabete ego, bat e, abiadura hartzeko prozesua eta dira dostasun politikoak, utxinekoak, Eh, mobilizazio eh, soziale haipatu eta beste bide edo aukeren agorpena. osea, estatuaren, paretaren kontra jo behin eta berriro jodotelako ez. Hori hemen nola ikusten da? Hain zuzen, nire uste zordako ez. Erriergen borundatea jaiotzen da konstatazio vital bat dagoelako. Gizabanako bakoitza Katalunian erreflexo ref bat egiten du, eta kosteo da hemen euskal herrian egin dugun edo du, ez erreflexo hori ez? Batzuk bai, baino egingo batek hori ez. Eta konstatazio hori izan, mm, Espainiaren proiektuan norberan proiektu soziala, norberan ena esan egiten gizabanako bakoitzaren. Bere proiektu vital garatzeko, ezunitikusen rekorrido ez sozialik, ez ekonomiko, ez politiko, duintasunaren dagokionez demokraziaren dagokionez hemen egiten diskursarekin, ez kulturala. Ba. Sainer, jendeskoak ikusi zuen Espainiarekin bere rekorrido bitalak etzuk ala bilbideik. Hortik aurre mentalkie baten da aldaketa bat, etapa bat bukatzen da. Espainiarek Espainiaren barruan engajatzaren etapa bukatu egiten da. Espainia aldatsaren etapa bukatu egiten da. Han Kataluniako urteskotan ezagutzen genuen edo ezagutzen da pujolismoaren zea kontzeptuarekin. Hala Espainia hobetu eta horre eta horrekin Katalunia hobetu. 2010ko sententzia Giuliakek esan duena havia puntua da sozialki klikbatean egiten delako jendaskoen buruan. Eta zaintzurdan ikusten da goez, eta hemen egin da diskursoarekin ere bat ados nago, ez? Eta nik uste dut hondia da hori hemen Eskolarrentzat. Eta baita ere beste emancipasi prozesu bat batzuentzat, ez? Baino da independientzaren aukera lotzen da estadu berri baten aukerekin. Eta, estadu berri horrek emango izu aukera zure, ibilbide personalako bide, ibilbide berri bat. Espainiak ematen ez dizuna. E, zer esan du horrek, jende asko klana egiten du independentzia eren alde, demokrazian siniste du du, sinisten duelako, eta demokrazia, demokrazia, kalidadezko demokrazia bat, lortu nahi duelako. Jende asko egiten du lan independentzian, sozialki, ongizate, estadu, desberdin bat nahi duelako. Eta beste paradigma baten e, moitu nahi duelako edo antolatu nahi duelako bere e, ongizatesta dua. Beste asko aritzen dira e, elguru kulturalengatik. Beste asko eta horrek eramen azkenean hemena egiten zen e, bizio zuzen hortara. Eza, ez da ezker mugimendu bat ez da eskui mugimendu bat. Bazik, eta bakoitzek ikusten du proiektuan, bero onura personala da. Eta horrek erain du azken finean e, sei urteko margen baten uneko hogeiak txip aldatzea ez. Hemen, konstatazio hori badago, hori da batkoa, batzun partetik bai, gehiengo, bat, gehiengo baten partetik ez. Jendeari ere, konstatazioak batzutan lagundu inbarzizkio eukitzen. Eta hori ere da, e, ba, urte da eskotan, Katalunian ere, ondo egin dan gautza bat, nire uste, zau da, e, argudioak, personak behar dituzte, Persoan errealideak ikusteko, batzutan, errazkiak parean jarri batzizkio, eta datuak eman batzizkio, argudioak eman batzizkio, hori landu dudin bar da. E, universiak aktivatu inbar dira, e, ikerketak egin inbar dira, maia gainan jarri bat dira, guzti hori egin barreko lana da. Eta zentzu hortan, gauzak, nahi ustez, ondo dira eta zorionez ere bat, batu izan da pareta bat ekin ez, Espainiaren paretarekin eta ja, jarraituko dugu topatzen. Zenitza joan ez Espainia beti gaur dago, ez? Eta Espainia ez daldatuko. David Fernandez hortan, ez, arrazo jo soa dauke, ez da? Hor, behak tuarkeama jartzen zuen, baina, bueno, unamun noreen ere hor dago breindik, ez? ez, ez, ez. E, hori ez daldatu, eta Espainia ez daldatuko. Eta zen txortan, gura aldeko elementu bat da, hori. Koestioa da, kapaz hautegean, hemen euskal herrin, jadonean nator, estadu berri baten aukera, edo espegantza hori, Prozesu eralda bat bezala saltzen, eta prozesu eralda bat bezala e, esplikatzen. Eta hemen badago aldean handi bat Euskal Herria eta Katalunian artean, eta zintzurtan ere kontutan hartu berreko, zerbaitetan egustez, bi prozesuak asko-asko aldentzen dituena. Ehm, Katalunian sektuaren batekeen baldin bodu aldak eta hundi bat izan da, klase ertaineko persona asko eta enpresari txiki tartain asko. Hemen ez dakitoiek araldaketakiteko prestutasunak in daukaten. Horrean hartu barda hemen badagoela konzertu konbeinio ditzen dantazena bat Katalunian etzagoela. Eta zentzortan pehiok esan duena errazioi usazuken. Eta horire ondo egin zan. Etapak erretzen juntzian. Ozea, horrean independitza zazten dugu baino goberatu, leheneko bitu fiskalizan zan. Eta politikoki hori, juntza Madrilea eta eta hori erre egin Eta, hau da, nire ustez gauzak ere egin dira apiskat lasaitasunakin eta nola betere jendeari gusia gaziz, eskatzen dugun eskatuta pareta dago Beraz ez dago beste hartarreti bat, estatu, estatu propio baino. Eta, baino, bitartean etapak erretzen jundiraz. Eta, nire ustez, alde hondien euskal herreak da, ekonomiaren inguran, hau da, arguide ekonomikoak, ongizat ekonomikoak, Onura ekonomikoa, bat da, eralak ze prozesu batek enen Euskal Herren? Katalunian, bai, oso garbi da, oso garbi da. Baina, jomen, nik orta batzukatza lan zelan ba, Bueno, a ber, nik kontu ez barriak, e, aipatuko ditut. Nere ustez askotan egiten dugu Katalunia-Euskal Herria prozesu biak parekatzeko alako saiakera bat eta gainean peñatzen gara bi prozesuak ea zertan diren berdinak eta antzeko antzekotasun hori norolaiz goraipatzen, ez? Nere ustez dira oso prozesu esberdinak. Badituzte gauza batzuk aman comunean, baina nik uste dut oinarrian e, prozesuak oso oso, oso direla, ez? E, hortik hasitan ere ustez Katalunian une honetan badago noraiteko hegemonia independentista bat. Hemen ez dagoena. Eta arduan, e, nik horretzen dut, hain bizin intzenean, 2008-2009 inguru hortan, bapatean dena aldatu zen. Den aldatu zen, eta aurrekari batzuk zeudelako, baina gizarte zibila antolatuta zegoelako, manifa erraldo jori egin zelako, eta gila da, hortik aurrera bapatean, bum, aldatu zen zerbait ez. Eta guen, oso oso kuriosoa izan zen aldaketa hori bizitzea ere kaletik eta bizitzea modu horretan, ez? Aldatu daitezke e, orekak eta aldatu daitezke gehiengoak eta aldatu daiteke jendearen mentalitatea, ez? Hori posible da, baina Euskal Herrian ez gaude egoera hortan. Nere gustez Euskal Herrian ba daukagu oinarrizko arazo bat eta da siklo e, Zahar batetik, ziklo berrirako bide hortan, orindikan transizio fase batean gaudela, ez? Ziklo zaharraen elementuak nire ustez e, e, agorpenarekin zer ikusia zuten, e, eta bertako klabe batzuk askatu zirenean, espero genuen, bat estanda bat egotea eta leherketa bat egotea, eta ez da egon, orindikan ez gaude egoera horretan, ez? Horan ikustu horrek ere alderatzen gaitu elakatu naineko egoerarekin, ez? Eta eskotan zeiatzen gara egiten alderaketak ulertu gabe faseak oso ezberdinak direla, ez, eta hemen ez gaudela honetan prozesua handagoen fasean, ez. Hori e, esanda, nire ustez, e, piskate, zelaik esaten zuenarekin lotuta, ez, mobilizazio sozialaren balantze bat eginda, hor e, gazigozoak edaipatu dituzu, nire ustez bada hemen nahi, baldin eta independentzia aukera hegemoniko batetara eraman nahi baldin badugu, hemen euskal herrian, ere ustez baitugu zeregin batzuk. Eta zeregin horiek zer ikusia aurretik esan duan horrekin, ez? Ardatza, ardatza berritu bar da. Independentistak sortzeko eta independentzia areagotzeko ardatza sortu bar da. Reflexio bat egin behar da. Eta refleksio horretan, irbitzen eragile guztiek egin behar dutela refleksio hori egin behar du. Ezkera bertxaleak egin behar du. E, mugimendu sozialak, egin behar du euskalgintzak, egin behar du kulturgintzak. Nere ustez badago e, sindikatuek, osea badago eh eztabaida pendiente bat egiten ez dena eta nere ustez zer ikusia dauka independentismoak, sa, inoiz baino baldintza gehiago daude, zukean esan dituzun baldintzaiek badaude elementuak osagaiak hor daude, baino ez da lehertzen, ez? Eh? Ta nere ustez badu zer ikusia zergatik Horain arte, independentziaren elementua hemen oso lotuta gondelako faktore identitario da kulturalari. Eta hori izan da, elementu zentrala independentziaren ardatz artikulatzeko. Horain e, hemen independentziaren alde alde e, dauden sektoren nagusiak dira, Euskal identitate ba, tradizionalarekin identifikatu ditugu noiek. Euskaraz hitz egiten dutenekin, E, mapa horretan iruñatik gora eta bizkaiko erdi iristen diren herri e, e, eta izaera hoiekin, eta hori dago funtzionatu du, nere ustez, artikulatzeko funtzionatu du, baina une honetan edo ardatza berritzen dugu eta eta gaineratzen dizkigu elementu berriak edo bestela ez dut uste lortuko dugunik fase hegemoniko horretan sartzea ez. E, horregatik nire ustez, pixkat peiok planteatzen zuenarekin lotuta. Oinarri, zentzu bira, oinarri demokratiko, oza, oinarri, bai, prozesuaren oinarriak, ez? Nire ustez, ardatza aldatzea, esan bezala, oinarri demokratikoak berritzea, eta zentzu horretan lehen esan arekin, aliantza zabalak sortzea, minimo demokratikoen inguruan. Bat, erabakitze eskubidea, zelantzari gabe, e, baina erabakitze eskubideak egia da duela independentzia bermatzen. Ate bat du, baina ez du bermatzen. E, baina bi, e, demokrazia erradikal horren gauzatzea. Eta hor, sortu behar dira, dimensio independentista berriak, errealitate independentista berriak. E, eskubide demokratiko hoien baitan artikulatutak, baina hantzungo diotenak, abiez patriarkatuaren auziari eta e, e, parekidetasuna eskubide demokratiko bezala, E, Aldarrikatuko dutenak Justizia soz, sozialaren eraikutzari eta hizkuntzeta kultur e, identitateen edo eskubideen ere bermatzeari ez. Baina nere ustez minimo demokratikoak horiek antolatu behar dira baina independentziari ez dimensio berriak egitu hartizkio ez. Baudela ardatzorretatik tiraka baudela dimenso berri asko artikulatzen independentziaren alde ez. Nik tema du baina e prozesuaren garrantzia ere nirei dagokita azpimarratzea, ez? Eh, ni nikuzte dut e, nie, nik usteot, e aukera ematen digula, e, bueno, nahi ditugun proiektuak ba, demokratikoki e, garatzeko, ez? Eta eta nikuzte dut tokatzen dan, tokatzen zaiguna orain izan e, gure proiektu pertsonala bat edo bestea, ez? Ba Arantzak esaten duen, baldintza demokratiko horiek ezartzea. Eta horretan, ardatz garrantzitsu bat da erabakitzeko eskubidea. Guk askotan esaten dugu ardatz erabakitzeko eskubidearen bueltan, azten baldin bagara, danok e, mugitzen, ba, bueno, topatuko ditugu adozguneak, topatuko ditugu sinergiak, topatuko ditugu, eta gai izango gara prozesu hori irudikatzen, eta ibilbide horri bat jartzen. Eta... E, joango gara eta pakarratzea. Eta alduko gara, ba, gure herriaren borondateak ba nahi duen e, tokira ez. Eta oso importantea da Euskal Bidea. Euskal Bidea e, zentratzea. Kataluniatik eta, esko, eta, eta Eskoziak egin duena bakoitze bere bidea da, eta nipat nator ez dugitu gula begiratu behar e, ez dala izango berdin-berdina eh elkarrelikatuko dira David Fernandezek oso politike egin du nola Ispilua, Ispilu ondorioa gertatzen da Euskal eta Kataluniako prozesuaren artean, ez? Baina Euskal bidea egiteko eta eh bide burujabetza prozesu hori zehazteko, sehazteko Azibargoiñateke pentsatzen ze tapak bete behar ditugu. Eta horretan nire asko gustatzen zaita Alain Gainio hon da, eh, irakasle bat, konstituzionala edo zientzia politita, politikoa Eta bera, bueno, aditua da lako prozesuetan, bizitza zoa eman emandugu gai hauek aztertzen, eta berak esaten du edozain buru jabetza prozesua borobiltzeko hiru printzipio bete behar direla, landu behar direla eta borobildu behar direla. Esaten du printzipio hauek ez direla eh bata besteen atzetik gertatu behar, gerta daitezke eh, modu bodu sinkroniko, eh? Aldi berean, landu daitezke aldi berean, esparru lan esparruak dira. Hiru lan esparru daude bat da printzipio demokratikoa bera. Printzipio demokratikoan zer da borobildu beharrekoa? Lehenengo, herritarrek lurralde batean bizi garen herritarrek esatea. Hemen hartuko ditugu herrialde honi dagozkion erabakiak. Eta herritarrak aldundu egiten dira da eta gure esku dagoen guztiak eingo dugu hori hala izandadin. Printzipio demokratiko horren inguruan sortzen da borrondate bat. Ez horren beste proiektu konkreto baten inguruan, bai bakutzek berea dauka. Ze prozesu hauek e, Kataluniatik ondo azaltuten moduan kompleksuak dira eta oso anitsak dira. Ta bildu egin behar dute prozesuari Ibilbidan, bidea egin egiten guztiak. Hau da, kasunetan, demokrazia gehiago nahi guztiok. Hortik abiatu behar dugu. Gai izan behar dugu, jende hori guztia, prozesoaren, ardatzaren, bueltan, bueltak eta bueltak ematen astea, ez? Eh? Bakoitzak ditugun interesengatik, dudarik gabe. Bigarren printzipioa eh, da, bidera printzipioa. prinsipioa. Bidera zer da lortz, lortu behar dena? Bueno, lortu behar dena da zuk lurralde horrei proiektu bat ematea, eta proiektu horretan e, gai izatea zure barnean iztasuna lehenengo onartzeko, eta onartzeko behar dituzun tresnak ere maigainan ipinteko, eta badidez gu potolo badauka izkuntzarekin. Osa, Euskal Herria zitza egiten egin baldin bagara, eta gu nahi baldin badugu estatu edo erakunde e, bideragarri bat izan, zer egingo dugu. Gure anistasun hori nola kudeatuko dugu prozesu baten barruan. Ez emaitza, emaitza torriko da. Onda usak ondo egiten ditemaitu baina prozesuan. Orduan, gure anistasuna onartu eta anistasunak kudeatzeko tresnak adostu gure artean. Gero, e, garapen eredu bat, gutxieneko bat adostu beharko da. Ze bestela ateratzen den estatusa, ba, ba ez dakudea garria. Eta gero gainera, eh sari instituzional eraginkor bat behar du. Orduan, hori guztia landu beharda bideragarritasun printzipio horretan. Eta hirugarren printzipioa da eraginkortasun printzipioa. Eraginkortasun printzipioa zer da? Bueno, ba herrialde horrek erabakintuen proiektu hori nola ezagutuko dioten beste eragile beste lurralde batzuk. Bideragarritasunarik eta horretatik ateratzen baldin bada, proiektu bat, estatu bat, estatus bat, e, beste, estatuko beste herrialde batzuekin konpartitu nahi dela, baterako da eskema federal bat. Tarduan zure e, eraginkortasun printzipioan erabiliko dituzun tresnak, izango dira, harreman federal hori permatzeko edo lantzeko tresna batzuk. Zuk planteatzen baldin baduzu ordea, bidera garritasun ariketa horretan, ateratzen baldin bazeizu independiente izan nahi duzula, behar duan, aziko zara, Lan egiten ba, adra e, independentzia dirazpen baten bit artez, saietuko bi, e, e, zara dotasunez lantzen eta bestela irten go zara balde bakarreko e, independentziara joango zara. Baina zuri prozesu guzti horretan e, borobiltzeko printzipio bakoitzak zer daukazu herritarren borondatea. Borondate demokratikoa. Horrek markatzen dizkizu ritmoak horrek markatzen dizu, E, prozesuaren zile egitasuna. Eta lor, bermatzen duzu, horregatik herritarro gara, hain importanteak, horren protagonistak izan behar dugu, buru jabetza prozesu baten, gu gara, berme bakarra, urratzak, ematen ditugu nainan, atxera pausoak esgertatzako. Niri, bentsanekentzun hionean, alain gainoni, eskema hori, zan bueno, ba, eskema logikoa iruitzen zait, lan handia daukagu egiteko dudari gabe, Baina orrerere herri kontsultak referenduen ere funtzioa argitu egin zuen. Da esaten, ta zertarako egiten ditugu referendunak edo galdeketak edo zertarako proposatzen dira. Zein da bere funtzio konstituzionala? Ba, bere funtzioa da printzipio bat borobildu duzula sinisten duzunan, pentsatzen duzunan, ja etxerako lan guztiak egin dituzula, egin dezake zu bat herritarren babesa jasotzeko eta esateko, bueno, guk hemendik aurrera egin dezake Prentzipio demokratikoa dibiez, boro ere, ez nasegon behar zain kanpotik etorriko tezaidan e, aitorpena edo ezagutza. Hau da, Espainiak egingo digun erreferendunako lege bat, akaso ez? Kataluniak ez du itxaron eta egin zuen konsulta bat. Eta lortu du, be, Kataluniak baina horreatuago dago Printzipio demokratikoaren boro eta horretan. Ze berak egin du konsulta bat eta, eta e, bai eskoa teasan honartu egin zan. Ez du erain dik gauzatu erain, bidera garritazun e, dira lantzen. Eta ari dira prozeso konstituiente bat, e, bueno, balantzen, egituratzen. Bueno, nik orruzten dut eskema, ziurreneko betu zatu beharko da, baina nintzabentzat, balea garri izan zan. Ni plantiatu nahi nizuek eguain... Eh no principio democrático horren inguruan buelta bat zokeman ondoren eh bestearik eta bat eta da eh noraino eh subjektua noraino eh duen edo eh oinarrituta E, hautezkundetan, hau da, boskatzen dunean. Edo badago beste modu batzuk sugetu hori e, forma hartzeko nort, nort, nortasuna edo indarra hartzeko. Art, Harineiz, bizko bat, lurralde kontuetaz. Bueno, hori, katalunian eskozarre da, euskal herrim, baino. Herri alde katalanak, egin eh, Ni euskaldun bezala igual zuri gantsa berriena hartutu hita daitezke baina euskaldun bezala asko harritzen du ze lurraldetasun kontzeptu eskasa dukaten. Sinet eh Valentzia ta Mallorca ta osea eh, Catalonia norte bai. egon badaude baina ez da kezu zute asko ge asko ge. Askok serezke itsitzenuden mata bestia inguruan, Valentziarrak denak espainola dira ta ez da hau da. Zuntzurtan, Katolunia eskozekarri bago dukate eta prinsipadoa bide bide inbartu eta zaukate beste zain egun berrik kupen barruan badago diskursu hori, baina abertzala tasunak egien gondibaten independentismoak gaur egun Katolunia nintzako bakarri duke proiektu bat. Ez dukontemplatzen Balentzaren zain edo Baliaru harten zain edo Katolunia iperraldaren zain egun berderinek. Kontzeptu kulturara da eta beste ez. Hori e errelidea da eta zentan Euskal Herriak E, hori positibo beti, beti balore positibo bat betzela saltzen diet ora, hortan euskaldunak tematu buru gorera gerta gera eta ez dugu herriaren parte bat atzean utziko ez zentsuretan gura puntua da ez e, beste gauza bada definizua subjektorena senidetor kontuten hartu berdun beste gauza bada eh oinarriak definituta eh prozesu bat ibilbidean hasten denean E, erriaren bolondatea eta da, eta zen zortan boskak dira, eta bozkatan eira bat egin behar da, berste mekanismoa erik ez dugu topatu, bentsatgu gauden inguru politikoan boskak dira baimen ematen dutena edo ez gozak egiteko. Nazio arte ditik errekordizmendoa baldin badator, izango da bozkatan eira bat duzulako. Hori errealidea bada zo, zo ritxarrez, baina ala da, esan eta gaur egun eh David berak esan du, ez, falta da azkeneko punto hori falta da oraindik ere bozkatan iraizteko, ez. Eta zentzu ezin da inoiz eh, azkenen herri bolondate bat mm, biatu daitezke mm, mila modu uno la herri baten bolat jakiteko zeindan. Errefendu manai egin nahi izantza, izan posibila izan eta ordun bus, parlamentuko búsqueda batzuk eraboli izan izan. Baina, azkenen, em, eta hori da, horregun, emezo hortxila beteko epion hortan katalunian izango duen arazutako bat. E, Naiztan prozesua egin, azkenen hauteskunde batera junbarko dugu, konstituzio izan edo beste mota batekoak izan, baina hauteskunde bat zutera junbarko dugu, eta hor, irabazi barra dago, horrez dago esterik. Zer, momentu hortan irabazten ez baldin bada, egindako guztia ez dut esango balioaztuenik, azduenik, baina ez zara helduen mugara. Eta zintzortan, temati zenbargara eta jendea, jendearen iritziak aldatzen jarraitu behar dugu. Bestela. Gaur egun doko egun neunoko berrauta sei, zazpi, zortzi, berti esan zuako pulua. Tenik usteet hortan ere, eta hor Katalinoan bizi garen apur bat trampa egiten dugu. Eh? Eta zintzortasun osoa ekin azaldu nahi dut baino. Ne uste ez, ez, ez da, ez da datu erreala. Ez da datu erreala. Zainet, He, au, gauza desbernia da gizarte bati esatea zuaz bozkatzera eta zuen bozka guk ere eingo dugu irakurteta izango da zenba jende dagoen alde edo kontra hori izandetean aurreak egin nahi dut irakurteta baino bozketa garbi batean nun independentzia jokatzen dugu bai edo bez erreferendu garbi batean nikuztet gaur egun uneko probitatea ez dagoela bai alde Katalonian Jende asko dago, unuko berrogeirea jarri pura, jende dago. Baina, galdeketa garbia baldin bada, eta bai doez independentzia bai doez estadu bat sortu, bai ez Espaina utzi, nik ustetor, e, momentu hortan ikusi barko da zema jendeagoen alde, baina e, lan asko dago egiteko horrendik ere, momentu, eta galdera drastikor horri jendeak bai dezko esateko. Bueno... Pishka, nik uste dut, igual, hor, juiz jakek jak, esaten zuen, beraik direla, Montserratinoak, ez? Zerra moduan ere, <laughs> ibiltzen direlako gora bera, ez? Eta nik uste dut ere, bueno, hemen, ez dakit, analogia bat eginez edo, hemen izangaitezkela ere, ba, ez dakit, ez, haralarreko e, mendil erroan, beti, ez, atxerenik, e, tematuta eta txenik hartu gabe aurrera eta aurrera eta aurrera eta aurrera egiten duen herri bat, ez? Ni Piskat horreia identifikatuko nuke euskal herria, ez? Ez dakitain gora beratxua den, baina bai oso oso tematia, ez? Eta, zentzu horretan, noski, Piskat zure kezkak e, gehiengoak artikulatu behar dira, Katalunian errazagoa darik eta Baina Euskal Herrian oso ariketa komplikatua da. Ditugulako hiru administrazio ezberdin eta hiru herritmoer realitate ezberdin eta behar dugu baiezkoa hiru realitate hoietan, ez? Horrela pentsatzen baldin badugu, nik uste dut, eh, ordoan bagoaz aralarreko hasierara, eta ikusten dugu, naikan gelditzen zaigula amaieran ba, izugarrizko, osea, bideo osoai ai egiteko, ez? Baina irutze gauza horiek prozesu horiek perspektibarekin aztertu bar direla eta esango nuke Nafarroako egoeran edo Ipar Euskal Herriko egoeran, inoiz ez bezala baldintza politikoak ere badaudela bideran hasiera egiteko, ez. Kontua da eta berri hori, e, ni ere oso tematiko oso tematia naiz eta iritzitzen elementu bakarra ta modu bakarra dela ardatza, ardatz berrioren eraikuntza, eh, ardatz demokratikoaren eraikuntza, ez. Zeren eta iribitzen zait askotan e, gure logika, ez dakit, eh zaharkitua den edo agortua den, eramaten gaitu beti aliantza eta gehiengoaren baita beti bat, 1 1 1 2 1 1, beti orlako ariketa matematikoak eta nahi ditugu e, emaitza borobiak. eta iribitzen zait gaur egun e, hori beharrezkoa dela ez dago zalantzarik, baina politikan Gaur egun, gauza batzuk aldatu dira. Eta gaur egun, iruitzen zait, asko, e, beste klabe politiko batzuetan resolbitzen direla gauza asko. E, gaur egun, e, empatia politikoa, komunikazio estrategiara ginkorra, sedukzioa, e, komunikatzeko gaitasuna, mm, sareetan komunikatzeko gaitasuna. Badaudela, elementu pila bat politikaren parte direnak, baina politikan inoiz lekurik aurkitzen ez dutenak. Eta eruditza zait, oiekin ere, gainditu dezakegula bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat, e, eskema klasiko hori ez, eta harreta jarri jarribar dugu prozesu politiko ezberdinak egiten. Eta egia da bai, behar ditugu e, gehiengoak, osa behar ditugu, boska maieak, behar ditugu e, alderdi politiko edo sindikal edo eragilean batuketa egingo dituzten e, mugimenduak eta eriketak. Baina behar dugu aktibatu nere ustez beste parte Ashko zeren aibada ez dakit eh difusoagoa, ez? Ainiagituratuta ez dagoena eta nire ustez gaur egun politikan e, ba, paper fundamentala daukana. ez? Eta hortik esan da adibidez jarrikoitut bi adibide nire ustez e, Euskal Herrian bere eragina izan dutena, ez? bat da sindikalismotik askotan egirten den ekarpena, eta sindikalismotik egiten irakurtzen da ere momentu politikoa eta irakurtzen da independentsiaren aukera, eta lotzen zaio proiektu sozial eta ekonomiko bati. Marko Erlaziones Laboraes Baskas edo berdin zait e, garaian garaiz proposamen eduki duen, baina hortik e, ardatzak handitzen dira eta sektore berriak bildu daitezke, ez. Edo mugimendu feminista ari dago kionez, une honetan mugimendu feminista da Euskal Herrian, fase politiko berriaren baitan, ere ustez, ekarpen haundienetakoa egiten ari den mugimendua. Definitu da transizio feministarako eredua. hitz egiten ari da, Estatu kontseiu feminista batez. Eta hor, gaur egun, es, e, Estatu baten aldarrik apena, e, feminim, feminismotik egiten duen, eredua izugarri handitu da, eta lehen estatu propio bat defendatzen ez duen jende eta sektore asko, biltzenaria zergatik ikusi duelako estatu propio baten baitan eskuraitu daitekela boterea politika feministak egiteko. Beraz, irudizet, e, David Fernandezek esaten zuen bezala, e, ezin dugu planteatu prozesu hau, Prozesu frontista baten moduan, hau da fronten e, araberako prozesua bezala, ezin dugu prozesu binario bezala planteatu, e, espainolak euskalduunak, ezkerra eskuina, izatekotan izan bardu demokrazia eta demokraziaaren da aldez daudenen arteko e, alderaketa bat, eta gero kontutan hartu behar dira, nire ustez, eremuetatik muetatik, e, bestelako subjetibia e, politiko batzuk gaur egun, E, beharra duten abotere askuratzeko, e, gauzak aldatzeko, e, demokrazia maila horretan areagotzeko. agotzeko, hoiek e, ere kontutan hartu barriarenak eta politika egiteko egiterako orduan kontutan hartu barriara faktore asko, e, lehen esaten nituen faktoriek, empatia eta alako elementuak, unionetan ez duten alekurik oso segurazki egitura politiko gehienak daudelako ere ba, Euskat, krisi, krisi batean eta krisi horretatik ateratzeko ba, transizio fase ez? Ui. Bai, bat nato horre, eh? esan dako eh, denarekin. <laughs> Irutzen zaite empatia, hausak egiteko beste modu bat, eta eta... Eh, apur bat, eh, peiok aipatutako galderari elduta eh, sujetoarena, ez? Ze gaiko erapilatxua den Euskal Herrian, ez? Eh, Euskal Herriak, zazpi lurralde, historiko eta, eta batzuk sortzi, ez? Diaz pora ere, eh, eh, zazpi milioi pertsona daukagu eh, Euskal Herriti kanpo Euskal Herri, Herri begira. Iakinda Euskal, eh, bueno, Euskal Jatorria daukatela, ez? Orduan, bueno, e, zenbat herritar, 10 milloi edo edo 10 milloi, ez, yes? e, nahi dute be, Euskal Herri bat egituratuta eduki eta eta gure arteko harremanak ere nola nola sendotu eta, eta Euskal Herri izaten jarraitu 22 garren mendean, ez? Yes? Eta horretarako ere herritarraren eh kontzeptua nike ba aldarrikatu nahi dutez. ez? Ze ehm gai honi emandizki gou batzuk Eta eta galdeketekin ibili garenez, ba ari gara, bueno, prozesu parte hartzaile bat e, egiten Goierri. Galdera, Goierri-ndira 70.000 herritar, 22 herritan bizi direnak. Eta eta beraiek aukeratuko dute ze galdera egin, eh ekainean eingo diren eingo galdeketan. Eta hor, ba, planteatu genien ariketa bat. Galdera egiterakoan, eta onolaz, bueno, ba, iruko rapillo ikusten dituguk emenez, bat da sujetua, hain zuzen ere. Eh? Beste bada zer galdetu, independentzia, edo guru jabetza, edo Euskal Estatua. Eta hirugarrena da, Euskal Estatu horrek zen olako koloreak ikibardu, izan behar du feminista, izan behar du jasangarria, ingurumenarekiko arrespetua, ibar da soziala, Bueno, ki behar du kolorea, edo ez, sartu behar da, edo ez da sartu behar. zen agertzen ziren, galderan, agertzen ziren bak kolore. Bueno, orduan, e, sujetuari bueltak eman da, ezaten, haziginen e, behiratzen galderak. Nola formulatuta zeuden beste e, buru jabetxari buruzko, beste galdera, galdeketa soberanistetan, nola formulatuta zeuden. Eta ikusi genuen eskozian esate baterako, galdetzen e, dena da, Ia Eskozia izan behar duen independiente. Eta Katalunian ere horrela formulatzen zuten. Ia e, ka, e, Katalunia e, e, e, e, e, estatu bat izan nahi zuan, edo estatu independente bat izan nahi zuen, ez? Eta, eta aldiz, etxarriren galde, galderan eta arrankudiagaren galderan galdetzen da, ia, e, estatu independiente baten erritarra nahi duzun etxarriren kasuan, tarranku diagan, ia Estatu, Euskal Estatu buru joabe bateko herritarra izan nahi duzun. Eta, ez denun, ze? ze bitxia. Toki batean agertzen da sujeto politikoa zuzen zuzenean, Eskozia eta eta Katalunia, eta gu hemen herritarrarekin bueltak eta bueltak. Eta, bueno, ba ulertzen zai ba, ez denuen, bueno, e, Eskozian kasuan oso normala iruditzen zait. Ze Eskozian, sujeto politikoa, hau da Eskozia, Erresuma batuak onartzen du, inorkes du zelantzen ipintzen, ez bere lurraldetasuna, ez erabakitzeko eskuia daukanik. Orduan logikoa da, herriak nazioak dira kontzeptu politiko bat, kontzeptu politiko hori aitortzen denean, aitortzen zaio bere buru jabetza, galdetu aldu, bere torkizunari buruz, arazori gabe, eskozian eginten bezala. Katalunian, ba, Katalunianin kontzeptu politikoa, haiek ere ezaten dute, tapu gabe nazio bat direla, eta erabakitzeko auskubia daukatela. Baina Euskal Herrian, Euskal Herrian nazioa bera, askotan esan da, ez daukogu ezta hitzik esateko Euskal Herria. Euskal Herria hitzaira erabiltzen dugu gu kabertsaleo garenok, baina gaztelaneaz paizbasko da Euskal Herria? Euskadi, Euskal Herriaren sinonimoa dira? Oza, hitzarekin e, daukogu guen naiko handia, ez? Eta... Eta e, aldiz, zuk e, Euskal Herritar bezala bai sentitzen gara askok, oza, jendea askok. Eta sentitzen gara Euskal Herritar, bai e, nazioa izaera aitortzen diogulako Euskal Herria osatzen duena realitate horri, eta baita ere aitortzen da Zidadano Basko edo Euskal Herritar Euskal Herrian bizidan Belga bat, edo, edo Español bat, Basko Español, berak esaten duen, no, no, jo zoi Zidadano Basko. Hor herritar bezala, bizi da lurralde batean, eta lurralde horretan bizi hitze erabaki nahi du, badago Podemoseko jendeak esaten du, ni nahi dut bertako herritarrek erabakitzea herri honetako etorkizuna. Eta hor hortik tiraka, zaten honen, bueno, pues, egindezagun kudeak eta bat demokratikoa ere lurralde, e, e, e, euskal lurraldetasunaren inguruan. Hau da, Euskal Herria nazioa dela, eta nazioa da, guk ala esaten dugulako. Ze nazioa izaera, aitortza bat eskatzen du, baina aitortza hori izan diteke. Kanpotik aitortzen dizutena, Eskoziaren kasua bezala, edo zu zeuk autoafirmazioa eriketa bat egiten duzulako, erri bertako esaten dugu nazioa gara, Kataloniaen kasua. Tarduan, problemari gabe biltzen duzu. Baina ez dagonean ezagutza hori, eta herrian oraindik ez dugunez indarrik esateko danok, hemena euskal herria da, eta, eta guk hariketa batekin nahi du, euskal herri maila, gerta diteke herritar batzuk esatea, bueno, baina guk bai, goierrik egin nahi du. Erranko ere bai, nik ere bai egine dut. Etuteran, gure eskudagok daukan, e, e, balioa, esatea mugimendu bezala, da euskal herri osoan edatu dala. Kolore, gris, berdeska, txiki hori, baina ez que herriberan ere, gure eskudagoko, taldeagoa daude hitz izango dira, baina hor badu herritar batzuk erabaki nahi dutela. Zoran, sujetoa, herritarrek bere berehariketaren bidez joan daiteke definitzen. Eta demagun, pizkanaka, pizkanaka, joaten garela herrikontzultak egiten, esate gipuzkoan ja aurre ikusten da, 2000 amazazpian, gipuzko osoan ingo dira galdeketak. Bizkaian iaia, ia, eh, eskualde guztietan eh, ja planteatzen ari da gaia sediozki, Araban motela godoa, eta Nafarroan bakaikun nagingo da eta, eta ari gara bedatzen beste eskualde batzuutan baldintzak e egon daitezkela. Demagun hemendik bi milamaz zorziira joten garela herritarrok herri galdeketak egiten Katalaloan boste on da berrogeita magabouzte egin ziren. Hor ariketaren bitartez ari gara erabakitzeko eskubidea eta sujetoa eraikitzen. Proposamen bada. aurrekoan eta hokin bukatzen dut e, ikusi nuen, garan artikulu oso interesgarri bat argitaratu zan, nola Alemania eta Danimarken artean, ba arazo bateko dute mugen inguruan, Holanda, Holanda eta Alemanian artean ustetik izan zela. Arazo bateko dute, ba, e, Holandako zati bat, e, Alemaniaren... Alemaniakin hobetoko katzen denako, eta zerbitzuak eta funtzionalki, ba, Trebinion gertatzen dana ez? E, ba, batzuk esaten atent, Kastilla-Alamantza da, baina funtzionalki e, araban funtzionatzen du. Ba, zere mandieta ebertako erritarrei, estatuek mandieta aukera, boska egiteko, eta arabak dute baguk, izan nahi dugu, ez dakit Holanda edo Alemania. Erabak dute ze, ze estatu nahi dugu, eta mugan datu inda, demokratikokia indakudeak eta. Hor daude bi kontzeptu, bada nazio izaera, kontzeptu politikoa, eta gu Euskal Herria defendatuko dugu nazio badela, alazen ala ditzen dugulako, eta herri Euskal Herrian oso edatua dagoelako kontzeptu hori, baina indar nahiko asko egun bitartean Euskal Herri osoan ariketa bakar bat egiteko bi auke daukagu edo sain gelditu edo ariketak egiten hastea herritarren borondatean oinarrituta Bueno or orrera doa denbora ja sortiterria dira eta eh libado katasken galdeatxo bat baina lehenago nahi du zurein Zola astatzeko aukera eman, eta eh, norbaite genei balima du, zerbait galdetu edo gogoeta bat egin, pues, posiblia da. Bai, ez, ez, momentuz ez, bueno. Gordua. Goste mani bat zuzera, gaztein buruan bat esaten. Bai. Horrekin notuta, jende askoak esaten du Katalunean, Katalunean nazioa da. Eta beraz boskatzeko eskubi duke. Nik usteet hori ezbaldin bada gainditu, horrein gainditu ingo da. Zena dit, honezkero ze, hori pentsatzen duten jandearen jomuga jodeu. Zena dit, azkeneko gote eskundetan, Bartzelonan juzpensik irabazi zuen. Eta area metropolitanoan juzpensik irabazi zuen. Baina area metropolitanaren eunekurilu eta zazpia ez ezko hauzkatu zuen nahiz eta Juntz peltsik gira bazi, baina bat urriti kontra bostkatu zuen eta barcelonaren neko berrogeita zazpiak kontra. Zain dit, honezkero diskursori hailtzen da jende askorengana, baino baina ustez, nero egirizzi personalean, katalunian onezkero nazioaren diskursorekin ezindugu inor konbentzitu. Erronkada beste bat, berdin zaigutzu zer zaren, koestioa da hemen bizizarela, eta hemen bizi bizizarela kozure proiektua da hemen diskutitzen ari garena. Zerri izango zerren, ze honezkio ikutu behar dugu edo ikutzen gara, eta hori da handik irakatzidean daiteken zerbait, bere burua espaioletza dauken jende asko ere ikusten du proiektua. Eta ez du galdatuko pentsamendu hori eta identite hori espaiolak dira eta espaiolak izango dira, eta espaiolak izan nahi dute. Eta gorre ikusene dute eta arreli azitzen dute eta gaztelera ez dut hori ez du galdatuko. Baina jende hori bat uin behar dugu. Eta jende hori batzeko da iritartasuna. Hau da, zumeen bizi zara, berdindu, zer pentsatzen da, zumeen bizi zara. Eta honezkio, nik usteet, ba, e, bai alde enalde gaudenak, e, gure ez guztiekin, bakoetza berelekuan tal duen aurrian, baina badago diskurso bat oso interesantea. Eta da, independentsia turri turriko da. Demo, o sea, demografiko kita da, bost urteko, bi urteko, sei urteko, hamar urteko kostiu bada, baino badator, badator, zer bora politiko badago, Badator independentsia. Beraz, zuk zure izango zena, zure nortasuna maten duzu, zure nacionalea maten duk duzu, zure espainioa izango zena, baino egin gurekin proiektua. Zer, badator proiektua. Usatu duz badator. Dordun, egin. Ta, diskursu errekin, bai lortzen ari gara, nolabet ere, bere da. kontra dauden oso horrexa den kritika politiko bat ezagitea. Hori abertzalen kuesti da. Ez hori ez abertzalen guztioa, hori da Orida hemen bizigarren, no? zergak berdin-berdin horren zaitugu, demokrazia desastre bat azutzakotan ezako, sozialki ez dagoago rekursoi gongizat amantentzeko ez nik, da hori da, amanko menen doakon problema. Ez orduan, da, ez abertzale ez nazio ikuspuntu bat, baizik zik eta iritar guztio bat. Berdina dana, zuk itzaiten duzu holandeseen, nik uskeraz, beste katalanez, baina irurak bizigarren. <coughs> Hortaz, zi si Juan Nicklin askenengo galdera, eh zer egin nola betere prozesura edo aukera independentista gehitzeko jendea, ez? Eta sieaski seregin hortan zepizudaka iluzioak. Ez? Hiska sentimenduak edo bestelako zera bat eta iluzioa sortzeko gaitasuna eta eh, eta nola dago ilusioa menuzkala herrian. A ber, bukatzeko listo-listo, ronda bat. Bueno, ba, aneguz dut ilusioa funtsezkoa dela, empatia funtsezkoa dela, balore feministak horretan asko daukate guri irakasteko, eta politika euskal herri berri bat nahi baldin badugu, eta herri... Zorion zogu batean bizi nahi baldin badugu, gai izan behar dugu egiten duguna, egiten duguna, hori transmititzeko. Eta, eta gero, ez bakarrik ilusioan, ikustu utere eraginkortasuna. E, hori da ere, e, proiektu proiektuan e, buruan eukibarduguna. Urratxak izan mardia zendoa, jendeak ikusi behar du aurre adola, eta ikusi behar du gure proiektua dela irabazlea. Ez dala izango galtzaila etengabe, ze horrek ilusioa, handezi eta ilusioa oso politaekin abiatu, baina nekatuta, nekatuta ditzen da. Bai. Ba, ez dukaraz moriak ezer bai, baina uste duia luzatu garela asko, eta hau egin dugula. Ez, nik uste dut, hemen euskalaren independentista denaren iluditegia ere aldatu bar du ez? Hemen independentista bat da, euskaraz dakien persona bat, E, goyerrein bizi den persona bat eta mai sozial jakin batekoa den persona bat. Eta eustez, pixka funtzioa daukagun honetan, ba, bueno, osaten aipatu dituan aldaketa guztien ondorioz nola sortzen dugun dimensio independentista berri bat nola ekoizten dugun errealitate independentista. Eta horretarako zabaldu barritu guardatzak, irudite egia, eta, eta guztetan ikustu utori oso prozesu ilusionante izan daitekeela. Benetan ilusionante nanteizan daitekela aldaketa eh, saltzen ari izarelako. Eta honetan aldaketa behar handia dago, ez? Gero eta zakit krisiarekin eta beste-in beste gauzekin, ere ustez aldaketa da eta aldaketa hori transmititzea eta, eta bitarteko ahartzea aldaketa hori gauzatzeko da ilusioa, ilusio nanteena, ez? Ni hazeneko gauza bat esatagatik. Nik ustez... Eh... Faltadala, egin da iluso faltadala, baino iluso pizten da ere elmuga ikustan baldin badezu. O da, alaketa zertan, zer birtuko dan, ez? Eta zentzortan, nori baten an, an ondo egin zen, baina emainezak itin da dagon, baina zazpili provintziko euskal herri batek zezkuntza uki berdu. Ze ongizate eukibar du, ze nola, nola txertatuko da Europan, nola ze funtzu izango duen, zakit, ze gipuzkuk, ze funtzu izango duen, kasteizek, esanet. Arrazki horiek inakan daude. Egin alitugu arrazki horiek. Jendek ikusi alde zake. Ilusioa saltzeko produktua berdago. Markatu hainbeste marketin terminutan hitzitea, ja, eh? baino, da pixkat diskursua semplifikatzatik baino, hori nurri batenan egin zan, eta zentzortan, nolabete, iritar bezala nahi izkatzen mailean batzatu konfiantza proiektu berri baten, proiektu hori zen da. Konkretukitze zertarako eman behar duen konfiantza. Eta, nik uste dugu Zolunako bain arte, beste guera bera politiko tarteko, baino, e, onarritu dugu askotan gure borondatea, Zuko esan den zuen nortasunean eta izatez ba kul kultura eta izate nazional baten babesen eta bueno, hori babesten eta heratz hortan, ez. Baina hortara parte hortaz aparte euki berdu gehiago gure proiektuak. Ezte esaten egin ez diren gauzak egin dira noski, baina sinet betan zaspil orraleko mapori zure bizen balin badu, hori nola txertatzen deu eguneroko gure bizitzako aspektu guztietan. Nik uste hori dauzko unbitartean ez da lain errexea jenderi iluso eskatzea eta jendearen atxikipen alortza. Eta hori, nire ustez, ambitu askotan, eta hori ez alderdi politikoan lana eta hori ez ari e? gizarteko elementu batzun lan, e? adibidez, ez dakitzen batzaten uniberseetariak hemen, baina uniberseetariak uskal herrin zenbat aportatzen dute horren alde, diskurso horren alde, txostenak egiten, datuk jartzen mahi gainen, eta bar, eta bar oz asko dago gaiteko, baina ez da bakarrik e, jendearen eskutan edo alderdien eskutan. Hemen aktibatu aktibatuberreko ne ustez asko dago. Eta eskortasuna barkatu ja zuen, baina nir, ustez azkenen berdegola piskat ere realidad de puntun, eh. Bueno. Sola izan da piskat eta sustatzia gaino hauen inguruan eta ez da hemen bukatuko. Sola saldia beresz grabatu dugu eh sarean eh jarriko da eta bueno, ekarpenak eta bizkar gogoetarako bide emango duelakoan gaudez Eta bukatzeko, pues eskarrek asko etorretzeagatik, entzutiagatik eta parti hartzeagatik batez ere zuei e, eta Barselonatik etorretako martini bereziki eta e, zuzenean estrimen bidez jarraitu do tene ahí, Eta horrengor arte no la vida ni se me es que recascor